هو ماركو ديميتروفيتش بارتي. ملعوبه تمريره تلعب مباشره الى بيدرو ليون بيدرو ليون كره ماشيه وين يا بيدري الى بيدرو ليون لكن وين مع توماس بارتي وبعد من جانب بارتي لفيليبي يلعبها لساول نغويز كره الى جواو فيليكس